قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت جمناه في هدوء الله تدفعني اياه آه امي ذكرى لا انساها، لا تنسى اخا ترعى غذاك، لا تنسى اخا احلم دوما ان اكون الافضل بين الجميع، إذا اجمع البوكيمون على سلاح المنيع، يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعدل الكثير مجاهداً المعقق قدر جهتنا جدا جهتنا جدا جدا, جدا, جدا, جدا, جدا, جدا, جدا عاد إليكم من جهتنا مررت بالقاطري فكر عبرتي ظلت نسيت الحزن شوقا من الأفضل دروب قد قضعتها أفينا البعد أم فيها نملك الخيار وخيارنا الامل، وتهدينا الحياه ضوءا في اخر النفق، تدعونا كي ننسى لمن عشناه، نستسلم لكن لا ما دمنا احياء نرزق، ما دام الامل طريقا فسنحيا. سفيني <تصفيق> هكونه متتت تيمون مونوا امريكا كندا المكسيك بنما هايتي جاماكا بيرو جمهورية الدومينيكان والكرايبي دي لا تاماسيلفادور